عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: «اتقوا الله وكونوا أخوة برر متحابين في الله متواصلين متراحمين» (بحار الأنوار (جزء 74 صفحة 401).